يقول محروقات مقابل خدمات خدمات استشارية واستشفائية طبعا هذا الشيء ما كان بيصير لولا جهود جبارة من اللواء عباس ابراهيم وفريق عملنا كله اللي عم بيعطينا فيول اللي هو متل ما بتعرفوا مش مطابق لمواصفاتنا أو نعمل سواب في حال نعمل سواب يعني في حدا بالعراق بيأخذ هيدا الفيول وبيعطينا بداله الفيول اللي نحنا بحاجة لإله هناك نقاط إيجابية في السوق اللبنانية وتوفر الخدمات الصحية والخدمات الأخرى. <تصفيق>